એટલે કુરા બેરવર કે સુલ્તાન ના થવાય કીરેશ મજુ કે બોલો ઓ બોલો કે વાહ એટલો કુરા બેરવર સુલ્તાન ના થઈ જાય ભાઈ બપો તો જો પાવર હો ભાઈ વાહ એટલે ડડકો ડડકો થઈ ડડકો સાવ માતા આચર્યું છે આચર્યું છે એની શે ખબર પડી પડે મોર બોલવા પડે એ તારા શ્યા શું છું જંગલ માં કોઈ કુતરા દીકરા જોવા જુઓ સિંહ જોવા જાય તો એવા સેલી માતા બાપુ કરી ભણી માતા લ્યા મામા આ બેન કરીને મજા બોલો ભાઈ મામા અર કુવાજીએ કાઈ તને મજા બોલો ઓ જેવું કહું છું મામા આ બેલડી સિકંદર સિંહજી માતા છે ઓ બોજી બાપુ આ બેલડી સિકંદર સિંહજી માતા છે હા કદા જો ગાય ભેંણનું દૂધ પીવા હોય હાચું આમ નીકળના ચાલે ગાય ભેંણનું દૂધ પીવા હોય તો તોબા નીકળના જો આવે હાચું ચાલે બળ સિંહનું દૂધ હોય ஓண்ணானு பாத்திரம் ஜோவ போவக்கட உட உட